tak nemám rád nějaký takový ty velmi obecní předměty, právě jako management, marketing a, a podobně no, politologie, nebo ty mě moc nebaví. Tak já jsem si ten obor vybral, že se mi líbily všechny, ale méně třeba bavila na střední škole biologie a to je asi všechno, ale spíš to odvíjelo podle učitele, ne podle předmětů. Že mě vždycky bavil ten předmět, který byl dobře učený tím daným učitelem. To odvíjelo spíš o od té osobnosti, než od toho oboru. Když je to dobře podané, tak je to vždycky dobré. A když je to špatně podané, tak ten předmět za to nemůže. Nemám rád, nemám rád vlastně přednášky typu dlouhých monologů, vlastně nějaké vlastně teoretické znalosti z knih a tak, a tak dále. Nemám ráda matematiku a fyziku. A proč? Protože e, nejsem ty člověka, kterému by to šlo, a nebaví mě furt se zabývat nějakýma výpočtama.